Tensiunea maximă, după interviul lui Ghic. Diceprei Al de acuz, păneleius vor se pun pumnul în urtele televiziunii publice. Este scandal monstru.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 El acuz, într-un comunicat remis pe că PNL news vor se pun, pun în lânguri televiziunii publice de dragul instituțiilor de forță. Refuzarea interviului realizat de cetre jurnalistul Ion Cristoiu cu Sebastian Ghia a creat foarte mult tensiune în zona celor care susțin din resputerii statul paralel, instituiile de for care se vede acum vulnerabilizate de ceea ce ar putea spune fostul deputat. Am asistat în ultimele ore la tot felul de reacții din partea reprezentanilor PNL, aiusr, din partea unor membri ai CNA care sfidează orice logic, care calc în picioare libertatea presei.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 A nu fi prezentat acest caz ar fi însemnat să priveze cetcenii români, sublinierea ei publicul larg de o informație de maxim interes public. Brigada de apători a instituiilor de for a luat parul în mână.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 Ceea ce în orice stat democratic înseamnă cenzur. Acest de tip de cenzură este pus în practic de unii care se autoproclam liberali în gândire, în frunte cu preedintele Comisiei pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în masă din Camera deputaților, Gigel Pirbu, dar și membrul acestei comisii, useristul Iulian Bulai. De la uzră nu am niciun fel de așteptare, deoarece toată lumea s-a convins ce uzrăbraul sistemului în politic, în Parlament. În schimb, PNL-ul ce are rămas doar cu numele Partid Liberal, pentru ce prin tot ce face arată ce e Partidul de Casal Statului Paralel. Ca partid cu adevărat liberal, de va lupta pentru libertatea presei și ne vom opune oricror abuzuri menite să instituile instituiile de presă. Din punctul meu de vedere, este necesar respectarea libertii de exprimare și asigurarea unui cadru ipsit de orice restrângere în care mas media se îndeșfăure activitatea, mai ales atunci când vorbim despre postul național de televiziune susține deputatul ALDE.